Lajar menulis huruf kecil F Cara tulis huruf F Langkah 1 Lukis tongkat Langkah 2 Tolak tepi Lukis tongkat Tolak tepi Lukis tongkat Tolak tepi F. Mari adik-adik, kita nyanyi sama-sama Tulis F kecil, senang sekali Lukis tongkat, tolak tepi Tulis cantik-cantik, ulang-ulang kali Barulah cikgu puas hati